Вітаю, ваші шановні друзі, браті і сестри у Христі. Завершується другий тиждень посту, і тому саме церковне життя нам вказує на відповідну тематику наших бесід. Пропозицію церкви щодо посту знають, мабуть, усі. Але, як показує практика, далеко не кожному хочеться її дотримуватися. Існує навіть така думка, що саме святе письмо вказує нам на необов'язковість посту, оскільки не все, що ходить уста, Сквернить людину. Усім доводилося чути ці слова, що стали розхожим штампом противників посту. І тому сьогодні піст потребує захисту. Оскільки противники цієї чесноти для доведення своєї правоти, своєї позиції, намагаються посилатися на Біблію, то спробуємо і ми показати, що в дійсності нам говорить Слово Боже про піст. От. Відкриваємо перші сторінки цієї святої книги і побачимо, що вже на перших порах, як тільки перші люди в раю, їм дається установа про піст. Першим людям в раю Адам отримує заповідь не вкушати плодів з одного дерева. І першим гріхом перших людей стає саме порушення посту. До чого це призвело, ми з вами все прекрасно знаємо. Люди лишилися райського блаженства, зустрілися з хворобами, стражданнями і смертю. Отже, уже з перших рядків Біблії ми зустрічаємося з Божою установи про піст і про наслідки його порушення. Святитель Василь Великий говорив, що піст настільки древній, як і сама людина. Тобто піст живе рівно стільки, скільки і людство. Це вічний супутник людини, який ставить перед собою духовні задачі. Візьмемо, наприклад, Сінацьке законодавство. Господь дає через Моїсею 10 заповідей на кам'яних скрижалях. І ця подія передує тривалому посту Моїсея. Більш того, весь народ був покликаний до постового утримання. І промовив Господь до Моїсея, «Іди до людей, і ось їх сьогодні та завтра, і нехай вони виберуть одяг свою, бо третього дня зійде Господь на гору Сінай на усього народу, «Бути готові на третій день, не входьте до жінок». Книга Вихід, 19 розділ. Тобто не лише Майсей, а й весь народ ніс певний духовний подвиг, зокрема, чоловіки тоді не зналися з жінками. Ми знову бачимо, що для того, щоб наблизитися до Бога, вступити з ним у спілкування, потрібно себе примусити до отримання від деяких речей. Постом завжди підсилювалася молитва у час скорботи, у часи лиха. От пророк Йогиль ввіщає, засурміть на сіоні в сурму, оголосіть святий піст, скличте зібрання. Нехай плачуть священники, слуги Господні, нехай молять вони, змилуйся Господи над народом своїм.